Поштові картки – єдині зображення Проскурова до радянського часу. Їх є всього 36, розповідає краєзнавець та колекціонер Дмитро Казанцев. За його словами, він та історик Сергій Єсюнін зібрали всі та впорядкували книжку. Збирали листівки, каже, звідусіль. Дуже різні істочники, допомагали дуже кияні, дуже хмельничані всі. Наші хмельницькі колекціонери давали свої листівки, що ми сканували, що давали описання і так далі. Із його слів, деякі листівки друкували в Проскурові, деякі – в Кам'янці-Подільському та за кордоном. Дві листівки печаталися в в Швеції, то це вважається вау. Взагалі. Із його слів, ці листівки із зображенням Проскурова до 1917 року серед колекціонерів коштують дорого. Наклад був дуже маленький, по-перше, а по-друге, -по у нас маленьке повітове місце було, що це ж не ні, ні, ніка. Амінець, Ні, Київ, Одеса. і вважається реалітетом, навіть для сліді колекціонерів. Це не лише як предмет колекціонування, хоча деякі листівки, од наші проскурівські, ну коштують декілька тисяч гривень, як мінімум. Для істориків передусім це цікаво тим, що в нас немає фотографії кінця ХІХ – початку ХХ століття, а місто ми можемо побачити лише на тих листівках. На листівках в основному вулиця Олександрівська, Кам'янецька, храми та навчальні заклади. Перше видання – це 1900 рік. І до 1917 року саме кінець ХІХ – початок ХХ століття для нашого міста, ну, можна сказати, епоха розбудови на початку ХІХ століття або в середині Гленобитні, переважно, будинки. Наприклад, у 1802 році у нас було всього сім мурованих будинків на все місто. Все інші – глядівнобідні, дерев'яні. Але от саме на тих поштових картках, кінця 19-го, початку 20-го, ми бачимо вже муровані цегляні будинки. Два поверхи, навіть три поверхи. Дмитро Казанцев каже, наразі листівки експонуються у музеї історії міста. Дуже якисные можна можно увеличить и дуже прочитать, кто был хозяином того, того или иного магазина и так далее. Там можно дуже проследить историю нашего места по развитию нашего места, когда лихтари появились, телеграф появился, когда телефони. Показати старовинні поштові картки зображення Проскурова та розповісти про історію населеного пункту краєзнавці прийшли в Криївку Стінка. Організаторка дозвілля центру Плоскирів Ольга Шевцова каже, охочих виявилося саме стільки, скільки вміщає Криївка, бо тема цікава. Місто, яке ми його бачимо сьогодні, воно відрізнялося від того, яким воно було понад там років тому. І саме завдяки от таким листівкам ми маємо можливість зануритися у ту атмосферу. Жителька Луганської області Наталія каже, тепер живе в Хмельницькому. Історія міста її цікава та ще більше, каже, її цікавлять старовинні будівлі. Хотілося б, щоб те, що є, ну, якийсь вигляд мало такий достойний, бо багато гарних будинків, але вони такі занядбані. Зовні не схожі на культурну спадщину, і плакати хочеться через це. Сергій Єсюнін каже, не всі старовинні будинки збереглися, та деякі функціональні дотепер. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.